Salutare dragii mei și bun venit pe canalul meu de YouTube Astăzi vreau să vă vorbesc puțin despre Cum am învățat eu și cum am procedat pentru a lua atestatul inițial Deci CPI Marf. M-am folosit de acest site ARR-ATESTATE.RO Pe acest site practic aveți Chiar tot ce vă trebuie pentru a, a obține atestatul, deci pentru a învăța, mă refer la, la teorie. Și după cum vedeți, aici sunt mai multe, mai multe link-uri. O să selectăm pentru conducători auto de transport marfă, deci CPI-ul inițial, pentru că bănuiesc că cei care deja l-au, nu-i mai interesează acest lucru. Însă eu vorbesc pentru cei care sunt, ca și mine, începători în, din toate punctele de, de vedere uh, pentru a uh, examenul propriu zis uh, la CPI este practic uh, in, uh, constă în uh, două probe teoretice după cum vedeți aici o probă cu durata de două ore care constă dintr-un set de 100 întrebări 4 variante de răspuns, din care una corectă. În acest. Practic, sunt chestionare cu 100 de întrebări în acel chestionar, și dumneavoastră trebuie să faceți să răspundeți corect la minim 70. După ce ați răspuns la aceste 70 de întrebări, tot în aceeași zi, deci tot imediat, practic, ați fost admis la chestionar, vă trimite la studiile de caz la studiile de caz este puțin mai greu pentru că trebuie practic să scriți cu cuvintele voastre diferite chestii legate de actele necesare, de verificările de siguranță și multe, multe altele în următoarea zi o să aflați deci, tot la fel și aici trebuie, practic, ele sunt 6 studii de caz, cum spune aici dar de fapt ele sunt 20 de puncte din aceste 20 de puncte trebuie să faceți, să răspundeți corect la minim 14 puncte aceasta nu se va da, răspunsul deci, admis sau respins nu va fi dat pe loc și în următoarea zi eu am intrat Dimineață, pe la 9, undeva aici, rezultate examene, am introdus CNP-ul meu, am căutat și am văzut că am fost admis cu 17 puncte. Cum am procedat eu? Aici sunt toate legile din care ar trebui să învățați este important să treceți prin fiecare cel puțin odată, prin fiecare ele sunt foarte foarte lungi, foarte mari, dar e necesar pentru că după aia o să intrați în mediul de învățare tot la fel selectați conducători autotransport marfă CPI, începe mediul de învățare. Aici după cum vedeți sunt tot felul de chestionari dar, deci aici sunt 137 de întrebări aici 66 de întrebări 60 de întrebări, 49 de întrebări 46 de întrebări și la studiile de caz o să ajungem și acolo eu am făcut de câteva ori acest mediu de învățare practic trebuie să răspundeți la întrebări aici și pe măsură ce faceți o să știți, o să învățați, eu cel puțin așa cred la deplasare, de exemplu un răspuns la deplasarea în inferioare de cutiei de viteze, momentul transmis la roțile motoare este mai mare decât momentul motor răspunsul este corect vedeți dacă răspundeam așa îmi spunea că răspunsul este greșit puteți trece la următoarea întrebare, dar după cum vedeți, vă dați, seama, vă dați seama cum e apoi faceți acest mediu de învățare de câteva ori și cu siguranță când ajungeți la chestionare aveți aceste chestionare care sunt practic identice cu cele care vă pot pica la la examen. Bineînțeles, vă puteți loga, pentru că dacă vă logați, nu mai puțin să vă arăt. Uitați, au are rezolvate. După cum vedeți, 82-88, uh, cum am pățit-o la examen, uh, deci după ce am făcut 7 am răspuns corect la vreo 72-73, nu mai țin minte exact, doamna care se învârtea pentru noi, a venit, s-a uitat, a spus, gata, hai, ești admis, dă drumul mai. Nu m-a lăsat, practic, să fac mai mult, pentru că eram foarte mulți, eram vreo aproape 1900 și ceva. Bine, nu în sală. Dar erau foarte mulți în ziua respectivă, pentru că a, examenul este o dată pe lună și acum data va, diferi, va fi diferită în funcție de localitatea de unde sunteți. Eu am fost în Iași și în general în Iași este o dată undeva spre sfârșitul lunii, cam tot timpul, sau începutul. Deci la mine a fost pe 31, următoarea a fost pe 27, cu o lună înainte a fost pe două, deci în jurul datei oricum acest lucru este în funcție de localitatea de unde sunteți și uh, cum vă spuneam a venit doamna s-a uitat, gata, ești admis du-te mai departe, du-te la etajul 1 la studiile de caz la studiile de caz cum stă treaba uh, stați trebuie să resetez mediul de învățare și intrăm din nou deci mediul de învățare se poate reseta de câte ori doriți, ați văzut, intrați aici la profilul meu și resetați mediul de învățare vedeți, eu acum la studii de caz CPI rezolvate, nu mai am nimic îi dăm începe mediul de învățare aici, practic sunt un fel de probleme uh, care sunt uh, aveți și răspunsurile la ele uh, cam așa ar trebui scris și la examen deci, practic, voi trebuie să vă socotiți în funcție de programul de lucru. Mai sunt și întrebări de genul: Nu mai puțin să dau înainte, pentru că altfel nu poți. acestea sunt toate cu timpul de lucru cu uh, pauza prepausul iată de exemplu aici distanța Suceava-București 500 de kilometri vedeți că vă spuneți să calculați ora la care ajungeți la Suceava viteza de deplasare este de 50 de km uh, inițial uh, sunt sigur că o să aveți tendința să socotiți da, fac 10 ore, plec la ora 8 -a și ajunge la ora 18 dar nu este așa pentru că în aceste 10 ore uh, trebuie să luați La aceste întrebări trebuie să aveți grijă pentru că trebuie adunate la, la orele de condus, trebuie adunate și pauzele. Practic, dacă începeți la ora 8 aici, vor fi 10 ore de condus. <coughs> nu se ajunge la ora 18 pentru că mai sunt și două pauze de câte 45 de minute. Vedeți și în răspunsuri aici. Dar lucrurile astea <coughs> de obicei sunt capcane. Trebuie să aveți mare grijă. Nu vă grăbiți, aveți tot timpul din lume în cele două ore să faceți calcule socoteli, fără niciun fel de problemă. Ce mai după ce terminați cu proba teoretică, urmează proba practică, care constă în conducerea camionului cu examinatorul inspectorul de la ARR, în partea în dreapta dumneavoastră trebuie să aveți uh, grijă să conduceți cât mai uh, cât mai ecologic cel puțin asta am văzut că, că urmărește bineînțeles și mi-a spus și instructorul uh, camionului să conduceți cât mai ecologic adică nu folosiți frâna foarte des uh, folosiți uh, retarderul știu că mulți dintre voi cum am pățit și eu deci eu am făcut școala pe un camion care n-avea retarder, n-avea nimic dar înainte de examen am mers cu instructorul cu camionul, ne-a explicat, ne-a arătat, l-am folosit, este foarte ușor să folosiți retarderul, nu este ceva complicat și cu siguranță la orice școală v-ați inscrie înainte de examen, cu siguranță, pentru că se plătește, practic, deci nu e ceva gratuit, plătiți și automat o să vă, vă învețe și cu retarderul și cu completarea diagramei eu am mai avut și tahograful digital la care ar trebui să scot un raport iar pe spatele raportului ar trebui să scriu numele, kilometri la plecare, atenție kilometrii la plecare se trec din se trec kilometri care îi arată aparatul tahograf. Nu, nu vă uitați în bord, cel mai bine vă uitați în tahograf, chiar dacă ei sunt la fel. Chiar dacă sunt la fel, dar e bine să vă uitați în tahograf să vadă examinatorul că de acolo îi scriți. Sunt niște mici detalii, dar care credeți-mă chiar contează. Deci scriți numele prenumele, seria cardului, dar dacă nu aveți card o să vă spună să treceți seria permisului îl puteți întreba, domnule aici ce trec că eu nu am carte. și o să vă spună el seria de permis și mie chiar el mi-a dictat-o am scris-o, am trecut numărul de kilometri la plecare data și semnătura după ce am terminat examenul am mai scos un nou raport din tahograf la fel am scris numele prenumele, numele, am scris la so -ă, seria permisului kilometri la sosire data și am semnat pe diagramă se scrie, se completează după cum o să învățați la școală sau sunt tot felul de, de uh, videoclipuri pe YouTube, completarea diagramei. Am să fac și eu unul într-una din aceste zile. Și uh, pe diagramă de se completează la kilometri, atenție, dar, sigur o să vă spună și la școală, kilometri la plecare se scriu pe rândul din mijloc o să vedeți voi când, când o să aveți o diagramă în mână se scriu pe rândul din mijloc pentru că la sosire se vor scrie kilometri la sosire, practic sus ca să puteți să faceți scăderea din kilometri de sosire scadeți kilometri la plecare și vă dă kilometri și pentru că trebuie scris și aceea pe drum vă mai poate pune diferite întrebări legate de documentele la bord uh, verificările de, de camion bineînțeles la plecare puteți uh, să spuneți că dacă vă permite să faceți verificările în cazul în care o să vă întrebe dar ce verificări trebuie să faci? verificări la echipamentul de siguranță practic triunghiuri vestă uh, Verificări la, la sistemul de frânare, la pneuri. Ar trebui să vă da jos. Probabil nu o să vă da jos, dar e posibil să vă întrebe. chestiile astea ar trebui să le știți. Și se merge. Eu am mers cam 45 de minute. Cam așa am condus. Am ajuns la, la destinație am fost admis, în următoarea zi era deja 6 seara, deci nu mai aveam cum în următoarea zi am fost la la arere și mi-am depus pentru eliberarea testatului, mi-am depus actele se plătește o taxă de 64 de lei parcă, care trebuie plătite la poștă pentru că vă trebuie chitanță la, la dosar și mi-a spus că în 15 zile lucrătoare suntem în 30, nu știu eu sper că undeva până pe 10 să-mi iasă atestatul și să pot pleca. Toată această perioadă, deci, practic, am început școala undeva la începutul lui octombrie și deja au trecut două luni, încă nu am atestatul în mână. Sunt admis, dar încă nu am atestatul. Deci, practic, poate dura undeva la două luni jumate minim. Două luni, două luni jumate minim. Asta în cazul în care luați uh, examenele din, din prima, toate examenele dacă nu, mai adaugă o lună și încă o lună și tot așa nu cred că va fi cazul, eu vă doresc mult succes și uh, dacă v-a plăcut uh, acest uh, videoclip dacă a fost, au fost utile informațiile abonați-vă la canal porniți notificările pentru a vă anunța în momentul în care voi mai posta un alt videoclip Like la acest videoclip și bineînțeles puteți da și share la prietenii voștri care vor să devină șoferi profesioniști. Cu acestea fiind spuse, eu vă doresc toate cele bune, până data viitoare, vă doresc sănătate!